پاکستانی قوم کو آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا ساری میں اپنے نوجوانوں کو قوم کو لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پہ نکلیں جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہوئی ہے اس وقت ہم سارے تیاری کریں جیل بھروتری کی اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا جیلوں کا کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے خوف زدہ کر دیں گے اور ہم ہم کسی طرح چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اجازت دے دیں گے ان چوروں کو پھر سے اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے تو یہ ہم ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں تو ساری پارٹی کو اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے ہم تیاری کریں میں کال دوں گا آپ سب تیاری کریں جیل بھرو تحریک یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ آج جو میں یہ فیکٹری بنا رہا ہوں میں دکان بنا رہا ہوں میں پیسے لگا رہا ہوں اپنی محنت کے سرمایہ کاری کر رہا ہوں جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ آگے بھی یہی سسٹم رہے گا جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ یہ قانون نہیں ایک دم بدل جائے گا یہ اب سسٹم چلے گا تب تک میں پیسے نہیں لگاؤں گا بلکہ وہ چھوڑیں یہ چھوڑیں کہ میں ملک میں نہیں لگاؤں گا باہر سے بھی نہ کوئی پیسے لے کے آئے گا ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے اور اندر سے بھی آپ کے جو ہمارے جو سرمایہ کار ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے پیسے لگائیں گے آپ دبئی سے کبھی دبئی میں جا کے کبھی پوچھیں پاکستانی بزنس مین وہاں کتنے کارخانے بھی چلا رہے ہیں بزنس بھی چلا رہے ہیں ان سے پوچھے تو صحیح کہ جب آپ کا ملک ہے آپ نے پاکستان میں کیوں نہیں پیسہ انویسٹ کیا آپ کیوں دبئی میں جا کے پیسہ لگا رہے ہیں اور ملیشیا میں بھی یہی ہے تو وہ سب سے پہلی بات کہیں گے کہ یہاں ہمیں اعتماد ہے ان کے قانون کے اوپر ہمیں یہاں رول آف لا نظر آتا ہے اس لیے ہمیں ہمیں اعتماد ہے کہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے جو سرمایہ کاری ہے ان کا قانون اس کی حفاظت کرے گا اس لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے اوورسیز پاکستانی جن ایک کروڑ ایک اوورسیز پاکستانی ہے دس ملین اوورسیز پاکستانی ہے آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر ان میں سے میں پھر سے ایک فگر دیتا ہوں بیس لاکھ بھی پندرہ سے بیس لاکھ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں تو ہمیں کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن وہ کیوں نہیں آتے یہاں کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہمارے انصاف کے نظام میں بلکہ جو آئے تھے ہمارے دور میں جو آئے تھے وہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا اور وہ کیوں چھوڑ میں صرف تین چار موٹی زیادہ میں نے اور چیزوں میں بات کرنی ہے تو میں صرف آپ کو معیشت کے اوپر صرف فگرز دے دوں جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے خلاف سازش کے تحت کیا گیا تو ڈالر پاکستان میں ایک سو اٹھتر کا تھا ایک سو اٹھہتر کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفرڈنس اسمبلی میں دائر کیا گیا آج ابھی نو مہینے ہوئے ہیں آج پاکستان کے اندر ڈالر سو روپیہ مہنگا ہو چکا ہے صرف اب ایک ہفتے کے اندر پچاس روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے ہمارے تین سال آٹھ مہینے کے اندر پچپن روپیہ ڈالر مہنگا ہوا یہاں صرف ایک ہفتے کے اندر پچاس روپیہ ڈالر مہنگا ہوا میں کیوں ڈالر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑے اب آگے جا کے اس کے اثرات پڑنے لگے ہیں عام لوگوں کے اوپر آپ جو سن رہے ہیں آپ سب کے اوپر اب اس کے اثرات آنے لگے ہیں کہ یہ ہی آ چکے ہیں مہنگائی آ چکی ہے ابھی بھی جو مہنگائی ہے پچاس سال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اس وقت جو عام انسان چیزیں خریدتا ہے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آٹا ہے وہ ساٹھ روپے کلو سے پہنچ گیا ہے ڈیڑھ سو روپئے پہ یہ عام آدمی کھاتا ہے اس کے علاوہ گھی کدھر سے کدھر گیا ہے اور جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں گیس کرتے ہیں یہ سب مہنگی ہوئی اور مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہیں جیسے جیسے روپیہ گرے گا جو چیز ہم باہر سے خریدتے ہیں جس جس میں جدھر بھی امپورٹ شامل ہے وہ سب مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور ہوں گی آگے جا کے تو اس کے ابھی پورے اثرات آئے نہیں ہیں آنے والے ہیں تو یہ کیسے کوئی کیا کون سی قیامت آئی تھی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی معیشت ڈوبرے کے اوپر کھڑی ہے کیا ہوا ہے تیل کا ہی کہتے ہیں نا اصل تو اثر ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں تیل جب مہنگا ہوتا ہے بجلی مہنگی اس کا سارا اثر پڑ جاتا ہے ٹرانسپورٹ پہ ہر چیز پہ اور جب وہ ہر ہر انسان کو افیکٹ کرتی ہے تو تیل پھر سے میں بتا دوں کہ ہمارے دور میں ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر بیرل پہ گیا تھا آج پہلے کوئی پچہتر ڈالر پہ چلا گیا تھا نیچے گر کے اب کوئی پچاسی ڈالر کے اوپر تیل ہے بیرل تو کس وجہ سے یہ ایک دم یہ جو طوفان آ گیا مہنگائی کا اور ہر چیز مہنگی اور روپے پہ, پہ پر پریشر آج پاکستان کے ریزروز ادھر پہنچ گئے ہیں جدھر ہم نے جب ایٹ بھی دھماکہ کیا تھا تو اس سے بھی نیچے پہنچ گئے ہیں تو جو ریزروز اگر آپ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ریزروز گرتے ہیں تو روپے پہ پریشر پہ پڑ ہے اور جب ریزروز گرتے ہیں اس سے بھی خوفناک چیز جو ہم سب کو ہم سارے پاکستانیوں کو تشویش ہوگی سن کے کہ ہماری سیکیورٹی پیس کا ایفیکٹ جاتا ہے ہندوستان کے ریزروز پتہ نہیں ساڑھے پانچ سو سا ارب ہیں ساڑھے پانچ سو سا ارب ڈالر ہیں ہمارے تین ڈالر تین ارب ڈالر سے بھی نیچے گر گئے ہیں. تو کہاں ساڑھے پانچ سو سا ارب ڈالر اور کہاں تین ڈالر سے نیچے گرنے کا صرف آپ کو اگر کبھی آپ کو دل کے اوپر اگر تکلیف پہنچانی ہے تو ہندوستان کی چینلز دیکھیں آج کل وہ کس طرح پاکستان کا نام لے رہی ہیں کہ یہ صرف نو مہینے کے ادھر ملک ادھر سے کدھر پہنچ گئے اب میں جو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے امپورٹڈ فائنانس منسٹر اساک ڈار پہلے تو انہوں نے بڑی بڑکیں ماری کہ دو سو اویس او سے میں نیچے ڈالر کروں گا پھر آئی ایم ایف کو انہوں نے دھمکیاں دی پھر موڈیز جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں اس کو دھمکیاں دی اور آج اپنے گھٹرے ٹیک لیے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ جی کرتا تو سب کچھ اللہ ہے آ آ اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اللہ نے بھی کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں کہ میں تب تمہاری مدد کرتا ہوں تب تم یہ یہ, یہ چیزیں کرو اور اس کے بعد خیرات کے اوپر آ ہیں کہ خیراتی اداروں کو کہیں گے کہ وہ آ کے مدد کرے پاکستان کی اس کا مطلب کوئی روڈ میپ کوئی سلوشن نہیں ہے کوئی آگے راستہ نہیں ہے ان کو کوئی پتا نہیں ہے کہ اب یہاں سے آگے جانا کیسے اور میں آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ اور یہ جو امپورٹڈ سارے لوگ مسلط کیے گئے ہیں یہ بھاگنے کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے ان کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے اس آگ ڈار کے اور ان کے بچوں کی ذرا پراپرٹیز دیکھیں اور ان کے پیسے باہر کتنے پڑے ان کا جو ماسٹر ہے نواز شریف اس کی ذرا رہن سہن لنڈن میں دیکھیں کتنا آصف زاری کی کتنی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں یہ سب کو پتا ہے ہماری ایجنسیز کو پتا ہے جو آج لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں جو ہینڈلرس پیچھے سے بیٹھ کے ان سب کو پتا ہے کہ ان کی پراپرٹیز کتنی باہر پڑی ہیں کتنا پیسہ اس ملک کا چوری کر کے گئے ہیں. تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ خیرات پہ پاکستان یعنی کہ بیرون ملک لوگ پیسہ خیرات کے اوپر پاکستان دے اور اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے کون ان کو پیسہ دے گا تو اس کا مطلب ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے تو پہلے تو اکنامکلی آج میں نے بتانا تھا کہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں اس کے بعد دوسری چیز آ جائے جو میں نے شروع کی تھی بات انصاف اور رول آف لا کی جو آج ہمارے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس جس طرح ان کو مسترد کیا گیا جس طرح ان کی وائلیشن کی گئی اس جب سے یہ امپورٹ حکومت ہمارے اوپر بیٹھی ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں جنرل مشرف کے مارشل لا میں میں اپوزیشن میں تھا مجھے جیل میں ڈالا گیا لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طرح کا کبھی کبھی ہم, ہم نے ایسا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا میں صرف نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ڈاکٹر شباز گل ایک یونیورسٹی پروفیسر باہر امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھانے والا اپنا سب کچھ یعنی بڑی سیلری چھوڑ کے آتا ہے پاکستان اس کو ننگا کر کے جو تشدد کیا گیا الٹا لٹکایا گیا یعنی اس نے جرم کیا کیا تھا کوئی ہمیں بتا ہے جرم کیا, کیا تھا اس نے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے انصاف کے نظام نے اس کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی اس کے اوپر مزید اور کیسز کر دیے گئے کبھی وہ کراچی جا رہا ہے تو کبھی بلوچستان میں کیسز کر رہے ہیں تو کوئی یعنی کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کون سے ملک کے اندر جس جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے وہاں لوگوں سے ایسے ہوتا ہے جو اس سے ہوا ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا شباز گر ابھی تک جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا ابھی تک اس کا اثرات اس کے اوپر ہے کوئی اس کو انصاف ملنے کی آس پاس ہے کوئی نظر نہیں آ رہا بلکہ ابھی بھی کیسز بوگت رہا وہ اور ایک آدمی جو ملکی مدد کرنے آیا تھا اپنی سے بڑا آئیڈیلزم لے کے آیا تھا وہ پیسے خرچ کر رہے وکیلوں کے اوپر اپنے کیسز کے اوپر میں اس کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ شاید ملک کے غداروں کوئی دہشت گرد تو شاید ان کو تو ایسے ٹریٹ کرتے ہو لیکن ایک پولیٹیکل آدمی سٹیٹمنٹ کے اوپر اس کے اوپر یہ ظلم کیا گیا پھر جو اے, اے آر وائی کا جو اس وقت جو, جو ٹی وی چینل کا اس بیچارے کا جو نیوز ایڈیٹر ہے اس کو کوئی کام ہی نہیں تھا اس کو رات کے تین بجے اٹھا کے لے گئے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ رات کے تین بجے کیوں اٹھانے آتے ہیں کیوں یہ, یہ کیا ایک مہذب معاشرے میں وارنٹ نکلتی ہے آپ گھر پہ جا کے وارنٹ ڈیلیور کریں اور آپ اٹھا لیں ان کو لیکن صبح کے تین بجے جا کے سارے گھر میں اندر دروازے توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں وہاں جا کے ان کی عورتیں ہیں بچے ہیں ان کے سامنے یہ ظلم کر رہے ہیں یہ جو اے ای آر وائی کے جو نیوز ایڈیٹر ان کے بچوں کے اوپر ابھی تک اثر رہا ہے. کہ جو انہوں نے اس طرح کیا پچیس مئی کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا پچیس مئی کو لوگوں کے گھروں میں گھسے تین تین بجے تک تا... رات کے لوگوں کے گھروں میں گئے وہاں اسی طرح دروازے توڑ کے گئے ایک جو میجر ساتھ تھے ان کے گھر میں جب دروازہ توڑ کے گئے تو انہوں نے گولی چلائی کسی کو کیا پتا کہ ڈاکو آ گیا کون آ گیا رات کو تو وہ بےچارہ سپائپ بےچارا ایسی مارا گیا بیچ میں ذمہ داری ان کی تھی جنہوں نے آرڈر کیا اور اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کو پھر اس کے اوپر تشدد کیا اس کے بیٹا اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں میجر صاحب کہ میں نے گولی چلائی ہے اس کے بیٹے کو لے گیا اور اس جو بیٹے کے اوپر تشدد کیا کتنے مہینے رکھ گئے فنڈامنٹل رائٹس اور اس کے بعد آزم سواتی سینیٹر باہر پیسے اس نے جا کے پیٹرول پمپ کے اوپر امریکہ میں کام جھاڑو دے کے اپنی بزنس بنائی پیسہ بنایا اور وہی آئیڈیلزم لے کے وہ پیسہ سب اپنا پاکستان بھی لے پاکستان بھی آ سینیٹر بن گئے ایک ٹویٹ کے اوپر اور ٹویٹ اتنی سچی ٹویٹ ہے کہ باجوا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے این آر ٹو دیا ساری قوم کہتی ہے اس نے دیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا بچوں کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے صبح کے تین بجے گھس کے اس کو پہلے مارا پھر حوالے کیا گیا نامعلوم افراد کے جن کا نام بھی انہوں نے لیا ہے اور ان کو اس کے اوپر ننگا کر کے پھر تشدد کیا پھر ایک گندی ویڈیو بنا کے بیوی کو گھر دے دی بیوی اور بیٹی کو یعنی یہ, یہ کون سی بنانا رپبلک میں کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس پھر آگے آ, آ جائیں فوج چودری پھر صبح کے تین چار بجے پہنچ گئے گھر ادھر سے پھر اٹھایا ہتھ لگائیں اوپر کپڑا یعنی یہ کوئی دہشت گرد تھا کیا تھا اس کو پھر پھرایا چاروں طرف اور جو اسے کیا چھوٹی بیٹیاں وہ ٹراماٹائزڈ بیٹیوں کے اوپر اثرات ابھی تک پھر شندانہ گلزار کیا اس نے شندانا نے کیا کہ اس کو دہشت گرد بنا دیا جمہوریت ہے آپ کے آپ اگر کوئی بیان دیتا ہے اس کو مسترد کر دیں یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے بیان کے اوپر اس کو اس کو دہشت گرد بنا دیا اس کے اوپر کیس کر دیا دہشت گردی کا پھر شیخ رشید شیخ رشید کو پہلے اور فواد چودھری کو فواد چودھری کو ہائی کورٹ چار دفعہ ہائی کورٹ نے آئی جی کو کہا کہ میرے سامنے فواد کو لے کے آؤ آئی جی نے کوئی پرواہ نہیں کی کئی اور سے آرڈر مٹ رہے تھے کوئی فکر نہیں کی انہوں نے اور پھر شیخ رشید بیل دے دیتی ہے عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ اور کیسز ڈال کے اس کے اوپر کیسز پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں اور اس کو رکھا ہوا ہے ایک کتنی دفعہ شیخ رشید منسٹر بن چکے ہیں عمر ان کی پچہتر سال ہے رات کو ہتھ لا باندھ کے ان کو کمرے میں رکھا ہے ان کے اوپر کپڑا ڈالا رکھا ہے. یعنی یہ میں پھر سے میں اپنے انصاف کے نظام کو آج پوچھ رہا ہوں کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس اور پھر میں گنانا چاہتا ہوں عمران ریاض کو اٹھایا ہر وہ آدمی جو رجیم چینج کے جو صحافی خلاف ہے ہر اس آدمی کو سنگل آؤٹ کیا انہوں نے ہر اس آدمی کے اوپر جس طرح عمران ریاض کو دوسری دفعہ اٹھا کے لے کے گئے تھے ارشد شریف کی جو, جو سارے اس ملک کے لیے جو سب سے دردناک کہانی ہے صحافیوں کی تاریخ میں جو اس سے کیا گیا ملک سے باہر پہ قتل کیا گیا اس کو شہید کیا گیا ایاز امیر سمیع ابراہیم غلام حسین جو جو لوگ ریجیم چینج کے خلاف لکھتے تھے تنقید کرتے تھے ان ساروں کو باری باری کہیں نہ کہیں ان کو ڈرایا دھمکایا اٹھایا گیا سوشل میڈیا کے ہمارے لڑکے انہوں نے مجھے ایسی ایسی کہانیاں سنائی ہیں جو ہمارے نہیں بھی تھے انہوں نے لوگوں نے آ کے بتایا جو ویسی سوشل میڈیا پہ جو تنقید کر رہے تھے ان کو راتوں کو اٹھایا ان کو بھی لے کے گئے کہیں ان کو ننگا کیا وہی وہ کیا وہی وہ ایک اسٹینڈرڈ چیز تھی خالد گجر ہمارے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے بھائی شبیر گجر ایم پی اے رہ چکے ہیں کل رات ان کے اوپر پولیس پہنچ کی ان کے گاؤں کے اوپر سراؤنڈ کر دیا گاڑیاں توڑی وہاں حبیب اس کے اوپر ڈکیتی کا کیس ڈال دیا میرے اوپر اب میں ساٹھ ایف آئی آر ہے میرے اوپر اور جو سب سے جو سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ ات, اگر میں ایکس پرائم منسٹر ہوں اپ, اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا اور اس کے بعد جو جی آئی ٹی بنی تھی جو چیزیں نکال رہی تھی جس میں واضح ہو گیا کہ اور لوگ وہ لوگ شامل تھے جن کو میں نے تین نام جو نامزد کیے تھے کہ جو, جو ایف آئی آر میں وہ واضح ہو گیا کہ وہ اس کے پیچھے ہیں نہ وہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو ڈی پی او گجرات نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار تھا اس کو بھی کہیں سے حکم آ رہا تھا نہ سی ٹی ڈی, ڈی سی ٹی ڈی, ڈی کے اندر وہ جو ایس پی تھا نہ وہ تیار تھا اپنا فون جس میں اس نے آ, آ, وہ جو دوسری ویڈیو بنائی تھی وہ جو شوٹر تھا آ, ندیم نوید یا ندیم نہ انہوں نے دیا نہ انہوں نے کوپریٹ کیا لیکن جو رپورٹ درج کروائی گئی عدالت جی نے جے جی آئی ٹی نے عدالت میں جو رپورٹ درج کروائی اس کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ تین شوٹر تھے ایک نہیں تھا تو دینی انتہا پسند کا سارا ختم ہو گیا کیس لیکن جو سی ٹی ڈی کے اندر جب اس کو نوید کو اٹھا کے سی ٹی ڈی لے کے گئی تو وہاں پانچ نامعلوم افراد تھے کیا کام تھا ان کو سی ٹی ڈی, ڈی میں تو کیا اگر کسی میں کوئی شک ہے تو اب یہ شک ہٹ جانا چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے کروایا تھا ان کا کام میری حفاظت کرنا تھا انہوں نے یہ کروایا سب کچھ اور اس لیے وہ کور اپ کر رہے ہیں کیٹ اگر گورنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ جے ٹی جی کی جو پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی جی آئی ٹی اس کو بند کر دیا اس کا کام نہیں کرنے دے رہے کس چیز کا خوف ہے کیونکہ طاقتور لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ قانون کے اوپر ہے یہ ہے اور پھر میں واپس جاتا ہوں کہ یہ سارے جو میں نے آپ کو کیسز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے یا انصاف ختم کر دیا ہے یا جنگل کے قانون کی طرف نکل گیا پاکستان اور کوئی ملک جدر انصاف اور رول آف لا نہیں ہے وہ خوشحالی نہیں آ سکتی یہ ہم اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ مزید جتنی یہ اور کوششیں کر رہے ہیں جتنا ہمیں ڈرانے دھمکانے کی یہ صرف ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں مائٹ از رائٹ ہے جس کی لاٹھی اس کی بہنس یہ کوئی انصاف نہیں ہے کمزور کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے ان کا صرف مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ڈرا دھمکا کے ختم کرو تاکہ یہ ختم ہو جائے تو پھر وہ جو جس کا نام ٹویلتھ فین بھی رکھا ہوا ہے وہ لڑنے سے بھاگا بھاگا آئے جب وہ سمجھ جائے کہ اب گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے تو تب وہ آ کے الیکشن جیت کے تو کہہ جی دیکھے بہت بڑا مارکا مارا یہ صرف گیم پلان ہے لیکن جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ جو پولیٹیکل اس وقت جو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے جس کی وجہ سے کبھی بھی معیشت ہماری کبھی بھی وہ استقام اس میں نہیں آ سکتا جب تک آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ لے کے تو ہم نے جب فیصلہ کیا میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی دو گورنمنٹس کو ڈیزالو کرتے ہیں پختونخوا اور پنجاب کو تو اس کے پیچھے اپنا ملک کا سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر ہم آئن کہتا ہے کہ جیسی اب اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں جو گورنر ہے اس نے نوے دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے یہ پاکستان کا آئن ہے میں نے وہ آئین سوچ کے اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا تھا اور مجھے تب لوگ کہتے گئے ہمارے کہ یہ نہیں کریں گے کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے اور انہوں نے پوری پہلے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہم پنجاب کی ہمیں پنجاب میں کانفیڈنس ووٹ نہ ملے پھر کہ ہم ڈیزولو نہ کر سکے ڈرایا دھمکایا یہاں کے بیٹھ گئے وہ طاقتور ہینڈلرز اور انہوں نے پوری کوشش کی لیکن اللہ ایک پلان اوپر والے کا بھی ہوتا ہے نا وہ کامیاب ہو گیا ہمیں ایک سو ووٹ مل اور ہم نے اپنی گورنمنٹ جب کانفیڈنس مل گیا ووٹ ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی اب یہ سارا ملک اب تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک اٹھارہ دن ہو گئے ہیں دونوں گورنر نے ڈیٹ کی دی الیکشن کی اور یہ جیسے ہی نبے دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل سکس لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا کیونکہ وہ بالکل گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹس ہوں گے الیگل ہو جائیں گی وہ آئین کے خلاف ہو جائیں گی اور جو بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو آگے کھینچا جائے اور وہ ہمیں پتہ ہے کون کوشش کر رہے ہیں ایک تو یہ جو جو امپورٹڈ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر یہ خوف زدہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں یہ جیت نہیں سکتے اور انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ جتنا ٹائم گزرتا رہے گا اس کے اندر یہی ہر میں استعمال کر کے ہمیں کمزور کرتے جائیں گے ایف آئی آرز کاٹتے جائیں گے عمران خان کی جیل کی پلان کیا ہوا کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے اور پھر ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کو اسی طرح ہراساں کرتے جائیں گے جو بولنے والا ہوگا اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کا پلان تھا کہ یہ آہستہ آہستہ جب بالکل ہم کمزور ہو جائیں گے تو تب پھر یہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دیں گے لیکن ہم نے یہ جو اپنی گورنمنٹ ریزالو کر کے اب سارا جو اب جو سارا پاکستان آج پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور ہم میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ اگر یہ نوے دن سے اوپر جاتا ہے تو یہ پاکستان کے آئین نہیں پاکستان کے رول آف لا نہیں یہ ساری پاکستان کی جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں کیونکہ جمہوریت تو چلتی آئین کے اوپر تو لہٰذا یہ سب اب سارا قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیا نوے دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اتنی خوفزدہ الیکشن سے کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی سب کو ملا کے جو سولہ جولائی کو الیکشن ہوئے تھے بائی الیکشن پنجاب میں اس کے باوجود ہار گئے پھر اس کے بعد ساری جماعتیں ایک ٹکٹ پہ لڑی پھر ہار گئی جو اگلا میں الیکشن ہوا تھا تو یہ ڈرے ہوئے تو یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں ملک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں روڈ میپ ہے کوئی نہیں کوئی چیز کنٹرول میں ان کے نہیں ہے صرف اور صرف اس ڈر سے کہ یہ الیکشن نہ ہار جائیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک ملک برباد ہو جائے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کا پاکستان میں سٹیک کی کوئی نہیں ہے انہوں نے پھر پھر سے میں کہہ رہا ہوں یہ پھر باہر بھاگیں گے لیکن اس جو ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب کو تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ان کو فکر کرنی چاہیے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں اور اور اگر جس طرح معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری سوورنٹی جا رہی ہے آزادی ہماری جائے گی اور جو ہم پہلے سے کہہ بیٹھے ہیں تو میں آخر میں اب میں جو آب میں ختم کرنے سے پہلے میں یہ جو دہشت گردی ہوئی دہشت گردی کو بھی پوری کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے میں یہ شباز شریف کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ شباز شریف کو کوئی یاد تو یادائش ختم ہو گئی ہے یا پریشر میں آ کے ان کو چیزیں نہیں یاد تو انہوں نے کہا جی کے پی نے پیسہ نہیں خرچ کیا یا کچھ نہیں کیا یا کے کی پی ذمہ دار ہے میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پختونخوا میں 2013 تیرہ میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو سات سو تقریباً سات سو پولیس والوں نے شہادتیں دے چکے تھے پولیس ڈیموریلائز تھی پولیس کے حالات برے تھے اس وقت کیونکہ پولیس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی تھی لوگوں کو کیسے ڈیفینڈ کرتی اور سب سے زیادہ جو قربانی دی وہ پختونخوا اور اس اب جو قبائلی علاقہ اس کا حصہ بان گیا قبائلی علاقے کے لوگوں میں سب سے زیادہ قربانی اور اس کے بعد پختونخوا کے لوگوں نے سب سے زیادہ وار آن میں قربانی دی اس لیے کل وہ اتنی تعداد میں نکلے ہیں، امن مارچ میں کیونکہ خوف ہے کہ پھر سے آپریشن شروع ہوا تو پھر جس وقت آپریشن ہوگا تو اس میں بے قصور شہری مارے جاتے ہیں جس طرح پہلے وہ مارے گئے تھے تو اس لیے ان کو خوف آ رہا ہے کہ کسی طرح یہ امن ہو وہاں یہ پھر سے آپریشن نہ شروع ہو جائیں لیکن جب شباز شریف نے کہا نا کہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی تو میں ذرا صرف آپ کو فگرز بتانا چاہتا ہوں 9 سال اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ ہم جب 2013 کے اوپر تو صرف آپ گراف دیکھ لیں دہشت گردی کا اس سے پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد سارا دہشت گردی نیچے آئی اور وہ نیچے آئی میں بتاؤں گا کیوں آئیں اور ہم جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو کیوں نہیں اس طرح کی دہشت گردی تھی تب ہم ذمہ داری تب لیتے جب ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب گورنمنٹ سے نو مہینے نکل چکے ہیں ذمہ داری آپ کی ہے نالی آپ کی ہے پختونخوا نے 9 سالوں میں 2013 کے بعد چھ سو ارب روپیہ خرچ کیا سیکورٹی کے اوپر اس سے پہلے ٹریننگ کا ایک پولیس کا اسکول تھا چار سکول بنائے ہمارے ہوتے ہوئے چار نئے اسکول بنائے گئے پولیس کے ہمارے دور میں ان نو سالوں میں اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایلیٹ ٹریننگ اسکول بنایا نوشہرہ میں کہ ایلیٹ پولیس اس کی ٹریننگ کی جائے اسپیشل کمبیٹ فورس بنائی گئی جس کا صرف مقصد تھا کہ دہشت گردی کے لیے ان کو ٹرین کیا جائے اس کی وجہ سے دہشت گردی نیچے آئی پھر شہباز شریف نے کوئی کہا کہ جی فرینزک ڈی این اے کی لیبورٹری نہیں بنی 2017 سترہ میں خیبر میڈیکل کالج میں ڈی این اے کی لیبورٹری بنائی گئی تو میں یہ جو, جو جھوٹ بولے گئے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں پھر اس نے کہا کہ فاٹا کا جو بجٹ ہے اس میں سارے صوبے کانٹریبیوٹ کر رہے تھے جب فاٹا کا مجر ہوا تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم پیسے دیں گے تاکہ فاٹا جب حصہ بنا پختونخوا کا تو اس کو آرام سے آبزارو کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا میں آپ کو صرف دو صوبوں نے پیسے دیے تھے وہ جو کمٹمنٹ کی تھی کہ چار صوبے اپنے این ایف سی وارڈ سے پیسے دیں گے صرف دو صوبوں نے تھے پختونخوا نے خود دیے اور دوسرا پنجاب نے دیا باقی دو صوبوں سے پیسہ نہیں آیا وہاں. اور جب ہمارے دور میں ہم نے پچپن ارب پچپن ارب روپیہ ہر سال ہم نے الوکیٹ کیا تھا فاٹا کے لیے تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو اور وہ مرج کر جائے آرام سے جب سے پی ڈی ایم آئی ہے پچپن ارب سے صرف پانچ ارب روپیہ دیا گیا ہے پختونخوا کی حکومت میں تو میں یہ صرف کریکٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ذرا جھوٹ بولے گئے تھے آخر میں جی دیکھیں میں یہ آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلان تو ان کا بہت واضح ہے یہ جو کرپٹ امپورٹڈ حکومت ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے اور ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کے پلان تو یہ ہے کہ کمزور کر کے طریق انصاف کو ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کیسز کار کروا کے اور پھر بالکل جب یہ کمزور ہو جائے اور پھر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ ہر قسم کی مدد کر رہی ہے ان کی الیکشن کی اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹس ایسی لے آئیں میں پھر سے رپیٹ کرتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایسا مذاق نہیں اڑا جو یہ اب اڑا ہے. یہ ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہے کہ ہمارے جو سب سے ہمارے خلاف پولیس والے تھے اور بیوروکریٹس تھے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا وہ لوگ جو سارے ہمارے اینٹی تھے یعنی اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ دو تین کوئی ہوتے جو کہ نیوٹرل ہوتے میں پرو بھی نہیں کہہ رہا نیوٹرل ہوتے سارے اینٹی لوگوں کو بٹھا کے دو گورنمنٹس میں لے آئے الیکشن کی پیچھے سے پیچھے سے جو مدد بھی ان کی آ رہی ہے اور اس کے بعد کیسز کر کروا کے اور جیلوں میں ڈال ڈول کے تو پھر یہ الیکشن کا پلان بنا ہوا ہے ہم نے جب پچیس مئی کو جب ہمارے پر تشدد ہوا تو اگر اس وقت ہم فیصلہ کر دیتا میں فیصلہ کر دیتا جو ہم نے پلان بنایا تھا دھرنا دینے کا مجھے پتا تھا کہ اگلے دن خون خرابہ ہونا ہے کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا لوگوں کے اوپر کہ وہاں غصہ تھا ہم سارے ہمارے ورکرز میں سب میں غصہ تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ اگلے دن کلیش ہونا اور خون خرابہ ہونا اور انتشار پھیلنا ہے میں نے وہ کال آف کر دی جو لانگ مارچ تھی پچیس کی صبح کو کال آف کر دی چھبیس کی صبح کو پھر چھبیس نومبر کو جب لاکھوں لوگ اس پنڈنگ پہ پہنچے اور ہم نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم ادھر سے پھر اسلام آباد جائیں گے پھر جب میں نے دیکھا کہ جتنی تعداد لوگوں کی تھی اگر وہ اسلام آباد چلتے تو وہاں پھر کلیشز ہونے تھے انتشار ہونا تھا اور پھر ہمیں خوف تھا کہ کلیشز ہونے تھے اور اس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیلا وہ پھر کال آف کر دی اور فیصلہ کیا اپنی گورنمنٹس کرانے کا اب ہمارے پاس دو راستے ہیں جو یہ کر رہے ہیں ملک گیر ہم اسٹرائکس پہا جام ڈیمونسٹریشن یہ راستہ ہے یہ بھی ویسے جمہوریت جمہوریت کا راستہ ہے لیکن معیشت کا اتنا برا حال ہے کہ اگر ہم اس راستے پہ نکل گئے تو مزید اور نیچے جائے گا اس لیے میں آج اپنے سارے ورکرز کو پاکستانی قوم کو آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا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 سارے ہمارے لوگ نکلیں گے اور ہم اپنی جا کے گرفتاریاں دیں گے تاکہ ایک ہی دفعہ ان کو پتا چل جائے کہ قوم کھڑی کدھر ہے ہمیں پتا ہے جیلوں میں کتنی کیپیسٹی ہے اور مجھے پتا ہے کہ قوم کتنی تیار ہے نکلنے کے لیے تو ان کا بھی شوق پورا ہو جائے گا کہ دیکھ لیں گے کہ قوم کھڑی کدھر اس لیے میں آج ساروں کو تیار کر رہا ہوں اور میرے آپ نے سگلت کی انتظار کرنی ہے پاکستان پائند